بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعركة. فمع فتاوى الإسلاميين نلتقي بالفتوى التي ما هي صفات التاجر المسلم؟ جاء في مقال الشيخ صلاح نجيب بن ضحى، صفات التاجر المسلم أن يكون أولاً صحيح الإعتقاد، فيؤمن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، ولا ينزل لقبر ولا ضريح ولا لهذه الأمور التي لا يرتضيها الله عز وجل. الأمر الثاني حسن التوكل على الله عز وجل، حسن التوكل على الله عز وجل، يخرج بالأسباب ويعتمد على الله عز وجل. ثالثا الإكثار من الدعاء، ثالثا من الدعاء فيكثر من الدعاء والمحافظة عليه. رابعا المحافظة على إقامة الصلاة المفروضة جماعة في المسجد. كما قال ربنا تبارك وتعالى: رجال لا تريهم تجارة ولا بين عن ذكر الله. خامسا الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي ضمن رزق الجميع مخلوقات ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين وكل من رزقه وليه نشور سادسا نفقه في الدين ومعرفة أحكام التجارة فلا هذا أمر هام هذا أمر هام لابد من أن يعلمه التجار فلا يبع في اسواقنا هذه الا من تفقه والا اكل ربا شاء مباب. سابعا حسن اختيار التاجر لمعاونيه البطانه الصالحه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم والرضوان. ثمان استخاره الله استخاره الله عز وجل ومشورة اهل الخبر الصالحين يجب ان يتحرى ذلك وان يحافظ عليه. تسعه سيقاد مركبة طلب الرزق اللهم بارك لامتي في بكورها كما قال صلى الله عليه وسلم. عشان امر معروف نعم المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله جل وعلا: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمعارضة الحسنه. الحادي عشر ابتعاد عن الشبهات كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين وحرام بين وبينهم مشابهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لديني وعرضي او كما جاء في الحديث. الثاني عشر اكثار عن من ذكر الله، اكثر من ذكر الله في جميع الاحوال. في جميع الاحوال. نعم. ويكثر من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك. ثالث عشر التزام بالصدق والأمانة في جميع المعاملات. نعم فالبيعان والخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك كلام في بيعهما وإن وكتب وحق محق بركته رابع عشر اكتناب الحلف بالله تعالى عند البيع والشراء فالحلف ينفق ثم يمحق الحلف انفقته للسلعة ممحقة للربح. وليحذر كل تجل يشتري بأيمان الله مالا حراما نعم فقد حذر ربنا تبارك وتعالى من ذلك إن الذي يشترى بعد الله وإيمانه مثلا قليلا أولاك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامه ولا يزكيمنا معذبين خمس عشر الانفاق في سبيل الله عز وجل كما قال ربنا تبارك وتعالى ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعفه له وقال جل وعلا مثل الذين ينفقون لهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء السادس عشر السماح عرف عند البيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن كان هذا شأنه رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى وان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه 7 10 صبر على المعاصي والتجاوز عنها كما قال صلى الله عليه وسلم كانت تجري الناس فيضار وصيا قال للفتيان تجاوزوا عن لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه فتجاوز الله عنه 8 10 كتابه الوصيه الشرعيه كتابه الوصيه الشرعيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق لمسلم له شيء يوصي به فيه يبيت ليلتين الوصيه مكتوبه عنده فهذه بعض الصفات التي تحلى بها التاجر المسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين